Гарбуз у павутині, павуки-жоріки на капоті та за кермом водійка у вбранній чортиці. Так Таксистка Наталя Ожерельєва працюватиме протягом трьох днів. Ось, ось такі, у мене. Страшний, страшний. Водійка говорить, часто возить дітей, тому найбільше емоцій чекає від них. Може, дорослі не так будуть сприймати, а от до дітей я хочу подивитися на ці емоції, отримати їх і дати їх. Автівку Наталя прикрашала вночі 29 жовтня. Всі матеріали купувала в різних магазинах і вже сама фантазувала, як зробити атрибутику. «Розумієте, це не добівка, це автівка. А автівка, вона знаходиться під вібрацією, під повітрям. І все те, чим хочеш прикрасити, воно все обмежується. І те, що можливо використати, треба перевіряти ще на те, щоб його не здуло повітрям, щоб воно десь не загубилося в процесі. Того, як я маю їхати містом, і це складно. Це складно. Я ж кажу, тут допомагає скотч, гарний скотч. <гум> ну і фантазія. Водійський <гум> стаж Наталі 11 років, з них два роки працює таксисткою. Говорить, що безпечна поїздка на першому місці. Прикрашити тебе так, щоб воно не заважало, тобто воно не, не скривало дорогу і було все видно і в дзеркало, і в водійське скло». Геловін – сучасне свято, яке відзначають щороку 31 жовтня. Більш популярним це свято є за кордоном – у Великобританії, США, Канаді, Ірландії. На Геловін прийнято переодягатися в костюми, прикрашати домівки, діти випрошують цукерки тощо. «Для мене Геловін означає трошки повернутися у дитинство, трошки, знаєте, у тих самих своїх страхів позбутися. «Не боятися того, що там щось, там, не знаю, з біча, воно має згрозу нам, а ось так з посмішкою відноситись, відноситись до наших страхів». Наталя Ожерелєва свою автівку оздоблює не вперше. Перед новим 2021 роком її авто було прикрашене новорічною атрибутикою. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.